Це прийом у лікарки отоларенгені Наталії Благодир у поліклініці номер 3 що у мікрорайоні Ракове. Для ретельного огляду пацієнта лікарка каже, за відсутності світла у закладі використовує спеціальний налобний освітлювач. Даний інструмент – це є налобний освітлювач отоларентголога. Він працює від акумуляторної батареї. Він допомагає нам працювати в умовах відключення світла, надавати медичну допомогу безперебійно. А це рентгенкабінет у поліклініці номер 3 коли вимикають електрику, він не працює, розповідає лікарка-рентгенологиня Галина Білань. Проміжок часу, коли є світло, ми приймаємо пацієнтів у нашій поліклініці. В випадку, якщо немає такої можливості, ми відправляємо пацієнтів в інші поліклініки. Галина Тіріхова, жителька мікрорайону Ракове, каже, прийшла зробити УЗД обстеження. Жінка розповідає, що через відключення електроенергії її обстеження перенесли. І на вчора призначили. Узі, але е, дівчина подзвонила е, і перенесла на сьогодні. Завідувач поліклінікою номер три Василь Треняк розповідає через відключення електроенергії у закладі. Змушені змінювати графіки роботи, аби люди могли пройти обстеження. Якщо ми не можемо вже обслужити, люди прийшли, то ми зв'язуємося з іншими поліклініками, де є де є світло і направляє туди хворих. Адміністрація, наша комунальне підприємство, закупила на всі поліклініки генератори. І ці генератори на під'їзді вже десь дня на день мають бути. Василь Триняк каже, останні тижні були складними для закладу через хаотичні, довготривалі відключення від електроенергії. До 11:00, з 11:00 і далі немає світла, тому нам прийшлося виходити з цього положення самим що ми зробили для того, щоб забезпечити безперервне надання медичної допомоги. Перш за все, закупили налобні рефлектори, ліхтарики, якими ми користуємося. От ЛОР служба має також і окулісти свої ліхтарики, і нам це дає допомогу своєчасно діагностувати захворювання і надавати допомогу. Тимчасовий перелік об'єктів критичної інфраструктури. На в якому цьому переліку заклади первинної медичної допомоги нас не внесені в цей перелік на державному рівні? На відміну від поліклініки у мікрорайоні Ракове протягом останніх двох тижнів проблем зі світлом не було у поліклініці No2, каже заступниця медичного директора Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру поліклініка No2 Людмила Гринчук. У нас є кожен день, ми працюємо в звичайному режимі, з 8 до 7 вечора у нас є світло. Раніше світло у нас вимикали, зараз – ні, але на всякий випадок у нас є генератор. Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр – це амбулаторний заклад, який об'єднує усі чотири поліклініки обласного центру, каже його директорка Людмила Слободяник. Не Враховуючи те, що ми один заклад і всі поліклініки це один заклад, ми не ділимо пацієнтів між поліклініками. Якщо трапляються перебої з електроенергією, будь-яка поліклініка підстраховує ту, в якій немає на даний момент енергопостачання. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.